عمل اماره اقدم على شيء ما تمكن منه كثير من الانميات. اللي هو جوده الانيميشن. بشكل سريع قصه اماره بتحكي عن موزا اللي بتشتغل كنادله سيئه. اوه بنتج؟ وبالخفاء بتشتغل كهيرو باسم إمارة مثل ما العمل فيه تشابه كبير بينه وبين اعمال السوبر هيروز الموجودة بالكوميكس بس بشوف هالشي نقطة ايجابية اكثر منها سلبية بحيث انه عمل امارة هو العمل الاول لاستديو ايتنج ستارز فلازم يركزوا على الانيميشن اكثر من القصة حبة حبة مع تطور الانيميشن القصص بتصير افضل خاصة انه نحن العرب رهيبين بطرح القصص وسرد احداثها فمننتهي بقصه رائعه بستايل رسم وانيميشن رائع بس اللي ابهرني بعمل اماره هو جوده الانيميشن بحيث ان العمل ما كان فيه اي اخطاء من ناحيه التحريك ناهيك عن الزوايا الرسم الرهيبه المتناسقه مع الخلفيه والاضاءه واللي اشوفها جدا جدا جدا مميزة خاصة انها اول اعمال هالاستديو بس في مشكلة واحدة واجهتني مع امارة اللي هي انه كل شي مصنوع يدويا مع انه هالشي بيعطي العمل جودة عالية جدا بس مشكلة العمل اليدوي هو الوقت خمس حلقات كل حلقة عبارة عن سبع دقائق تقريبا تم صناعتها بسنة ونص واللي يعتبر وقت طويل لصناعة هالعمل مع وضع فكرة انه امارة اول اعمال الاستوديو عجنب الرسم اليدوي لكل شي بياخذ وقت كبير مع العلم انه فينا نتفادى مشكلة الوقت بكثير اشياء فرعية مع الابقاء على نفس الجودة نبدأ بمثال من كاكيجوروي مشهد سريع فينا نتعلم منه شي مهم جدا التركيز على مكان معين واللي هو عبارة عن اضاح مكان معين مع تغبيش مكان اخر وهنا النقطة الاستفادة من التغبيش المكان اللي عم يتغبش مو دائما لازم تكون فيه الجودة عالية فينك ترسم رسم على بدون أي أنيميشن وما رح يبين أبدا وهالشي بيوفر الوقت ننتقل للمثال الثاني من صراع الطبخ مفهوم تحريك بعض الأجزاء فقط مثل الشعر والأكمام موجودة بكل مكان بصراع الطبخ كل عليك تحرك بعض أجزاء الشخصية مع تحريكها لليسار أو لليمين بتناسق مع الخلفية ورح يطلع معك مشهد متكامل وموفر للوقت انتقل لأحد مشاهد كوميك جيرلز واحدة من أذكى الحركات اللي شفتها إلى حد اللحظة عبارة عن خلفيات صور معدلة من الواقع والحركة هي كانت سيئة بكوميك جيرلز لأنها واضحة تماما بس لو تم استخدامها بطريقة بسيطة بأماكن واضحه مثل أحد مشاهد هايوكا راح تطلع رهيبة زائد إنها موفرة للوقت والمثال الأخير مرة ثانية من كاجي جوروي <تصفيق> مثل ما شفنا مشهد قلب الورقة كان سي جي آي بس الحلو إنه ما كان باين بهذاك الشكل السيء وهذا المطلوب بحثنا تستخدم رسم الكمبيوتر بمشاهد سريعه حتى لو كان برسم الشخصيات وشي بنتبه له بكثير انميات وما بيقلل من جوده مشاهدتي للمشهد بس المشكله هي هل في احد بطاقم اماره بيعرف يحرك على الكمبيوتر هالشي ما راح اعرفه لكن ما زال السي جي اي حل وارد لتوفير الوقت <تس Luke> وبالنهايه ما زال عمل اماره رهيب جدا من جميع النواحي وانا رح أضل ادعم استوديو ايتينج ستارز حتى ولو بالمشاهده. واذا نحن ما دعمنا الاعمال العربيه مين رح يدعمهم؟